BELAJAR MENULIS HURUF BESAR F Cara tulis huruf F Langkah 1 Buat tiang tinggi Langkah 2 Tolak tepi di atas Langkah 3 Tolak tepi di tengah Lukis tiang tinggi Tolak tepi di atas Tolak tepi di tengah F Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Mari adik tulis huruf F pula Tiga langkah mudah jangan dilupa Adik lukis tiang tinggi Buat dua tolak tepi garis Dengan teliti F nama diberi